Eusko bat aspertutan hau, indarkeriaren erabilerari buruz beti esaten dian esaldiak entzuteaz. Eta hoain, gainea, Bat Kataluñan gertatzen nahi den guztiakin, gau eta egun errepikatzen dira esaldi hauek. Eta, bideo bueno, ba, baten bota beharra daukat, barrun bueltaka dabilkiten hau. Imaginatzen dut badakizuela ze motatako esaldi buruz hainai zen. E, indarkeria guzti-guztiak onartezinak diala, indarkeriak eztula inoiz ezer lortu, e, indarkeria erabiltzen bali imadezu arrazoia galtzen dezula, eta, bueno, estilo hortakoak. Eten gabentzuten dia esaldi hauek alde guztitatik, eta besteak beste, ba, bueno, kolore eta forma guztitako politikariek errepikatzen dituzte behin berriz. Azteko, esango nuke indarkeria nahiko kontzeptu subjetiboa dela. Neri zerbait indarkeria iruditu altzait eta zuri ez. Baitare esango nuke denbora eta espazioak ere eragina daukala ekintza bat indarkeria bezala kalifikatzeko garaian. E, ez dagoza berdina, bi mila eta emberetzian zerbait egitea edo mila eta egitea edo asko ikusten dugu baita ba. munduko herrialde batean zerbait egiten denean indarkeria bezala kalifikatzea eta gauza berdina beste leku batean egiterakoan ba ez da indarkeria bezala kontseratzen. Horregatikan esaten da, ba nahiko kontzeptu subjektiboa iruditzen zaitela. Norbait tiro ziltzea indarkeria da, bai. Pertsona bat izaplasteko bat emate indarkeria da, baita. Pertsona bat torturatzea indarkeria da, bai. Norbait gozo ziltzen uztea indarkeria da, familia bat kale gorrian uztea indarkeria da, e, kontenedore bat erretzea, pintada bat egitea. Euskarrren urte askotan zeharrentzun dugu indarkeriari gabe dena zela posible. Indarkeria desagertzean egunean edo zer gauza egin altzitekela eta arazo bakarra, ba existitzen izan hori zala. Ze gertatzen da? Ba bueno, gauzak aldatzen jundian hienen, indarkeria kontzeptua bera berdefinitu dutela, hori egiteko boterea daukatenek. Ta azkenean, ba bueno, hola gabil zaueltak. Indarkeria guztiak onartezinak dira esaldi absolutu hartzen baldin badagu eta onzat ematen baldin badagu lehen esan dugun bezala pertsona bat tiro ziltzea indarkeria dala, ze gertatzen da adibidez, kamioi bat gidatzen nahi pertsona bat, jendez betetako kale batetara dihoala ikusterakoan pertsona hori tiro zilt eta kamioia gelditzen baldin badagu. Hoi ere onartezina da? Joder, baina hori salbo espeneko egoera bat da, ez du balio adibide bezala, Hoi esan dezakezu eta egia da, oso salbuespeneko egoera bat da hoi, baina bueno, jabeintzat sartu diogu baldintza txiki bat esaldi absoluto horri. Beste adibide bat jartzeko ez da nahain ekstremoa. Imaginatu amarr urtetan zehar pertsona batek etengabe egunero-egunero zaitula. Amarr urtetan zehar gelditu gabe jipoia, egun bat bai eta hurrengoa ere bai. Eta lako egun bat ema pertsona hori zu jipoitzea datorrenen, kolpe amaterako garaian zuk besoa jartzen dezu eta zaplasteko bat ematen diozu. Kasu hortan ere, zuk erabilitako indarkeria hoi onartezina da edo hasi gaitezke ikusten matiz txikiak badaudela esaldi absoluto hortan. Nikuste uste behintzat gai bat izan daitekela. Hainbeste entzuten den esaldi hau e, normalen, boterean dauden agintari askok ere errepikatzen dute behinda berriz. Eta kuriosoa da ze gehienetan agintari hoiek beak izaten dira indarkeria gehien baliatzen dutenak. Azken finen, behaiek dialako indarkeriaren monopolioa gauzatzen duten elementuen arduradunak. Aber esaldi hori benetan bere esanainik absolutuenarekin eta oso-osorik sinetxiko balute boi, boterean dauden agintariek eta benetan usteko balute indarkeria guzti-guzti-guztiak onartezinak diala, kasu hortan ezingo lukete beraien ardurapean poliziarik eduki, adibidez. Edo behintzat, behaien ardurapean pean dauden poliziak ezingo lukete armarik eraman. Ez porrak, ez pistolak, ez pelotagak botatzeko bokatzak, ez taserrak, ez ezer. Edo zer gertatzen da, nik porra bat hartu eta norbait jotzen balin badet indarkeria da eta beraz hon arte zinada, baina poliziak porra batekin norbaiti jotzen balin badio, ja ez da indarkeria konsideratzen. Zergatik, hori egiteko boterea eman diolako norbaitek? Ala bada ere, ja baldintza batzuk sartzen ari geha, berriz ere, hasierako esaldi absolutu horri. Indarkeria onarte da bai baina onargarria izan daiteke aurretik zehaztutako elementu batzuk gauzatzen badute. Uztet ulertzen dala esan ari duetena ez da, baina bueno, alarez eta esaldioi bakarrik, beste esaldi batzukin ere berdina gertatzen da. Indarkeriarekin ez da inoiz ezer lortu, hori da askotan entzuten dan beste esaldi bat. Eta hori zuzenen, gezurra da, oza, interpretaziori gabe, esaldi hori gezurra da eta historia bera da horren erakusle. Nola iritsiigeak aur egungo errealiitattera, nola sortu zian estatuak nola lortu ditugu aur egun dauzkagun eskubide gehienak. Hoainu iristeko prozesu guztiontan, indarkeria etengabe presente egondan zerbait izan da. Eta ez dut esaten ez ondo ezgaizki dagoenik, baizik eta esaldi hori esatea errealitatea ukatzea dela. Seguru nao indarkeriarekin inoiz ez talla zer lortu, esaten duen mundu guztiak ospatzen dula, Oinarrian indarkeriaren bat izan zuen momentu historikoren bat. Espainiako hispanitate eguna jarri adibide bezala, baina bueno, pixka eta aldatzeko Frantzi irajungo naiz. Frantziako jaiegun nazionala ustaiaren amalaua da, eta bastillaren eguna bezala ere ezagutzen da. Zergatik, ba, Frantziako irautzaren abia puntua izan zen, bastillaren hartzea oroitzen dulako. Frantziako irautza ezagutzen dugu, ez eta gogoratzen dugu beste gauza askoren artean Erregea gillotinatu zutela. Ez daki zer dutuko zaizuen, baina nahi behintzat pertsona bat iburua mozea pixka bat biolentua iruditzen zait. Eta hori, konmemoratzen duen eguna, Frantziako jaiegun nazionala da. Adibide bat besteik ez da, baina bueno, munduko estatuen edo autonomien jaiegun ofiziala hasten asteen bagea adibide pila bat daude. Eta berdina agertatzen da beste ospakizun edo aldarrikapen egun askore egin, bamaiatzenen lehena edo langilaren nazioarteko eguna, martxoak zortzi emakume langilearen nazioarteko eguna E, LGTB pertsonen eskubideen aldeko eguna, borrokoian ibilbide historikoa beidatzen baldin badegu, Indarkeria bezala kalifikatu daitezkeen eundak adibide daude. Askose gehiose egin ezake, baina bueno, nik uste ulertzen dala esan nahi deten, eta argi utzi nahi deten baita ere bideo hau ezala Indarkeriaren erabileraren aldeko bideo bat, hipokresiaren kontrakoa baizik. Iruitza zait, harinkeria ondia ekin erabiltzen den hitz bat dala Indarkeria. Batzuek egiten dituzten ekintzei oso erres jartzen zaie indarkeria etiketa, baina besteker batzuk egiten dituzten ekintza berdinantzat beti dago salbuespenen bat. Ekintza konkretuei buruz hitzegin daiteke, eztabaidatu daiteke bakoitzaren etika eta moralaren arabera ekintza horiek onargarriak direne edo Et ez, eta eztabaidatu daiteke baita ere lortu nahi diren helburuetarako baliagarriak direne edo ez. Baino utzak dian esaldi absolutu hauek erabiltzeak ez dauka zentsurik eta gainea, segun eta zeinek esaten ditun, eske inpokresia jasangaitza da. Eta bueno, hau dena esan da, ba, baina abokatuadan lagun bati pasako diot bideo hau publikatu aurretik, ba, aseguratzeko nire aurkako indarkeria judizialik egoteko arriskurik ez da gola. Bazpare! Eta hoxe, ba, hau botan hainun, benetan esateizuet barrun bueltakan ebilkila egun guzti hauetan hau askatzeko gogoa eta jazta, ba, esan da geratzen da. Eskerrik asko bideo hau gatik, eta aurrengor arte, haio.